קורא חברים, כאן הרבה עוד שחתן חדשי בסרטון שלנו, אני אדבלת אתכם במשושת התוכנות הטובות ביותר בחינם לכל מי שרוצה ללמוד או להתחיל לארוך, אז אם אתם מעוניינים אתם מוזמנים לתת בלייק ובסאב קצר ואנחנו מתחילים. יתרון ענקי שיש בעריכת שרטונים זה שאפשר סיונות את הסרטון מקצה לקצה אם זה באפקטים, במעברים ובעיקרון בכל דבר בסרטון הזה באמת, כל דבר שאתם רוצים לעשות אתם יכולים וזה נקרא כסם העריכה זה לא סוד שיש המון עריכת וידו ורובם עושות את אותם הדברים אבל היום אני אסגר לכם את חמישה תוכנות העריכה ביותר בחינם שכולו אולי לעשות לכם אפילו תוצאות מדהימות מאוד בואו ונתחיל wszystko במקום השלישי במקום השלישי שוטקאט שוטקאט היא תוכנת עריכה חינמית עם אפקטים די בסיסיים ובכללי הכל די בסיסי ולממש טבעלית מתחילים שלא מבינים כלום בעריכה היא נורא נוחה והמשרד שלה היא לא דורש יותר מדי היא לא כבדה במ APIs הרפ favorable והאפקטים כמו שאמרתי נורא בסיסיים את האונ bipartisan פשוט שוטה מאוד אז בואו נעבור למקום השני שלנו במקום השני יש לנו את התוכנה, כל דבר. תمشו ב- bakuna, Ken Ken. אני לא אדוף אתכם, יש תمشים ב- bakuna. תבינו ש- ידוע ב- tor. תחלו מאוד מתקדמים, כן יתישב מאוד מאוד מתקדמים. זה אוטומטי טוב לכל נור. כי תמיד אתם שים בכל стен, אבל בכל פרה בתיקון צבע כזה או אחר. עשיתי ממש טוב גם ה- youtubers הם אינן מרתקים סודר, אז הם מוכנים ופשוט לקחת שק זהב וממורים קחו אותו בחינם למה לא? כאילו יאללה קחו אין לנו שום סיבה להביא לכם אותו בכסף למות שיש את הגרסה שעולה בכסף סופר, איפר, דופר מקצועית אבל למה גרסה החינמית היא סופר היפר מקצועית ואני מבנה את שעגלה בחום אם אתם מבינים ברכת את הווידאו ובואו נתקדם למקום הראשון לתוכנה הכי טובה בחינם במקום איטפלים אקספרס, אני לא מבין למה שמישהו החלק את התוכנה הזאת בחינם באמת זה פרימיר ואפטר ביחד כן, מה שאתם שומעים זה פשוט שירופ של שיר שניהם והתוכנה הזאת היא סופר מקצועית מתאימה כאלה שאין להם ידע בעריכה אם יש לכם אתם יכולים להביקף ואני השתמשתי בה גם לתקופה והיא תוכנה סופר סופר מקצועית עם כל ככה באפקטים מה שאתם לא מביניהם, אני אוהבי באמת למה זה פשוט יאלומים, כח כך תהיה עשיר מה אכפת לי, כך תעשה תוצאות טובות כך תהיה עשיר, וזה בעצם מה שהם עושים, אומרים כך, תהיה עשיר מה אכפת לי, כאילו כך תעשה עם זה, תוצאות מדהימות, וזהו באמת לא מבין למה, והתוכנה עצמה מדהימה, עם ממשק די נוח, הוא סובך כל כך, ושאני מאמניצה לתוכנה הזאת בכיף אם יש לכם את הידע המתקדם או את הידע כבר של עריכה ואני נורא מקווה כל התוכנות ma eu não vei mais אתם e mas tem no sábado temos mais só zap nem teu a até mais fim da